Це літ ось наховали наших хлопчиків. Рубашка, штани і шапки. Це осінній сезон, це зимовий. І ось це ми всі групи на Це теж такий варіант ваш. Видите, зараз його дошиваємо, ще крім того, що з клещів робимо теж такий захисний ваш костюм. Боліська пішов, це все на вишивці То есть, декілька варіантів для наших хлопців, мне подходит по темпераменту, я быстро работаю, это мне подходит, я начинала вязать, но нет, это не для меня оказалось, а вот тут я на своем месте, это я режу, все в лоскутики. Ця сітка називається Якіморо. І вона, це я зв'язую, вона не просто так натягується, а на цю, як її таку, як бочка, на таку конструкцію, як бочка. Ці, маленькі. Є велика оця сітка, 12 метрів, але буде 4 зшити разом і буде 8 на 12. Це невеликий-великий об'єм. Зараз подивимося на циклонно накрас, щоб можна було зменшати циклон з каменною. И... Грушно було відпочивати. Так так і. Також потребують хлопці теплий одяг, який ми шиємо з остатків тканин з фабрик. Це відходи, які ми маємо можливість використовувати. Це шапки, це балаклави різного кольору, до різної потреби. Також ми в'яжемо Мої дівчата в'яжуть носки, також ми робимо ось такі килими.